a Mindenki Akadémiája színpadán, Farkas Alexandra, geológus. Üdvözlöm Önöket! Az MTA Ökológiai Kutatóközpont fiatal kutatójaként a fényszennyezés hatásait vizsgálom. Ez a tudományterület még igen fiatal, hiszen ezeknek a hatásoknak a felismerése és az ellenük való szervezett küzdelem csak akkoriban indult meg, amikor én születtem. különleges felhő lebeg a Tahitót falúi híd lámpái fölött. Kérészek, pontosabban Dunavirágok rajzása látható. A felvétel még 2013-ban készült. Farkas Alexandra és kutatótársai azon dolgoznak, hogy kiderítsék, miként vonzák és térítik el a fények természetes közegüktől ezeket az apró rovarokat. A rovarok speciálisan a poláros fényt érzékelik, ez alapján választják ki az élőhelyüket, így tehát tulajdonképpen én a, a rovaroknak a látásán keresztül próbálom feltárni azt, hogy melyek azok a helyszínek, ahova ők szívesebben mennek, melyek azok a helyszínek, amik taszítják őket, vagyis melyek azok a fényforrások, amihez oda repülnek és melyek azok, amihez nem, és így ebből az ő életvitelüket tudjuk megfejteni. Ahhoz, hogy ezt jól el tudjuk képzelni, először is meg kell értenünk, mi a különbség a poláros és a polarizálatlan fény között. Kezembe fogok egy képzeletbeli kötelet, aminek a másik végét kikötöm a falhoz, és hogyha polarizálatlan fényről beszélünk, akkor ezt a kötelet bárhogy mozgathatom a kezemben, tehát ezzel azt szemléltetem, hogy a polarizálatlan fény rezgéssíkja bármilyen lehet. Viszont, hogyha vízszintesen poláros fényről beszélünk, akkor ugyanezt a kötelet már csak két irányba mozgathatom, amivel pedig azt szemléltetem, hogy ez csak vízszintes irányba haladhat előre az útján, ez a fénysugár. És ezt a fénypolarizációt számos állat képes érzékelni, főleg vízi de az emberek nem. Ha az emberi szem számára is láthatóvá szeretnénk tenni a fénynek ezt a tulajdonságát, akkor polár szűrőt kell használnunk. Tehát, hogyha ezen keresztül nézem a monitort, és elforgatom a kezemben ezt a szűrőt, akkor látszik, hogy elsötétedik, kivilágosodik. És ez azért van, mert van egy olyan pillanat, amikor egyáltalán nem tud átjutni ezen a szűrőn a fény, tehát ez teljesen poláros, viszont egy hagyományos lámpa fény, az polarizálatlan, tehát, hogyha ezelőtt forgatom a szűrőt, akkor nem látom ezt az intenzitás változást, ami azért van, mert mindig vannak olyan fotonok, amik átjutnak rajta. Alexandrával középiskolai tanára szerettette meg a földrajzot. Földtudomány szakra jelentkezett az eltén, táj- és környezetkutató geográfus lett. A fényjelenségekkel egy fotó láttánk kezdett foglalkozni. A képen a nap körül különleges fényes foltok, ívek láthatóak. Miután kiderült erről a jelenségről, hogy valódi, elkezdtem is keresni ezeket, és számos saját fotót is tudtam készíteni róluk, de utána később 2009-ben láttam világító felhőket is, és ezzel is elkezdtem néjebben foglalkozni. Alexandra ebben az évben kutatói díjat kapott a Magyar Tudományos Akadémia ökológiai kutatóközpontjától, valamint az egyik hazai magazin beválogatta az 50 tehetséges magyar fiatal közé. Teljesen természetesnek vesszük, hogy esténként, amikor besötétedik, felkapcsoljuk a lámpákat, és ezáltal lehetőségünk van akár egész éjszaka dolgozni és biztonságosan közlekedni. De gondolkodtak már azon, hogy ennek milyen hatása van az élővilágra? A következő néhány percben ezt a kérdést járjuk körül. Farkas Alexandra munkájában a biológiának, a fizikának ugyanakkor a természetvédelemnek is fontos szerepe van. A kutató főként kérészekkel, szúnyoglábú legyekkel és böglyökkel kísérletezik. Segítségükkel azt próbálja kideríteni, hogy milyen fényt kedvelnek leginkább a rovarok. Ha egy mesterséges felület, például a napelemeké, a fekete aszfalt, vagy egy fekete autófénye eltéríti ezeket az apró élőlényeket, annak negatív hatásai lehetnek. Például olyan következménye is lehet, hogy akár adott faj, hogyha mondjuk milliós nagyságrendben rajzik és az teljesen eltéríti a fény, akkor ott nagyon, akár 60 80 százaléka is eltűnhet az egyedeknek, ami az utódokat, az utódok túlélését nagyban veszélyezteti. Most itt vagyunk a tajítót falui hídlábánál és megpróbáljuk megmenteni a ma rajzók kérészeket, hogy ne repüljenek föl a hídlámpákhoz, hanem megpróbáljuk őket lentartani a víz közelében egy másik reflektorral, amihez most össze kell szerelnünk egy ilyen rudat, amit le fogunk engedni majd a híd oldaláról hamarosan. A kutatók tervei szerint hamarosan több helyen fixen telepíthetnek majd hasonló fénysorompókat. És azt, hogy pontosan milyen is ez a fénysorompó fénye, azt előzetes kísérletek alapján tudjuk megbecsülni, amihez például itt a kezemben található egy nagyon egyszerű eszköz, egy kis lámpa, amellyel a rajba belevilágítunk, és aztán az egyik állás esetén vízszintesen poláros fény, a másik esetén pedig függőlegesen poláros fény. Bocsát, kérz a kiselemlámpa, és meg tudjuk nézni, hogy mennyi kérés repül oda ezekhez a fényforrásokhoz. A Mindenki Akadémiája színpadán Farkas Alexandra, és témája az ökológiai fénycsapdák. A világítás lényegében az emberrel egyidős. Először az ókorban még csak gyertyákkal és fáklyákkal világítottak, később megjelentek a petróleumlámpák is, manapság pedig gyakran használunk a nátriumlámpákat, illetve egyre elterjedtebbek az energiahatékony ledes fényforrások is. Ezeknek a használatával mindaddig nem is volt probléma, amíg csak a kívánt időben és helyen használtuk őket. Viszont a 20. század második felében, a fejlett országokban egyre több felhőkarcoló épült, amely igen nagy díszkivilágítást kapott, és ennek következtében távolról a városok fényvúrája egyre nagyobbra és nagyobbra hízott fel. Ennek a következményeként megszületett a fényszennyezés. A mapjainkban is igen jellemző, hogy olyan esetekben is világítunk, amikor nem kellene. Sokszor a szükségesnél több és fényesebb fényforrást használunk, és az is igen gyakran előfordul, hogy a lámpákat, amiket kihelyezünk, nem az adott megvilágítandó felület felé fordítjuk, hanem épp ellenkezőleg fölfelé a csillagos irányába, hogy az épületek szép fényben ússzanak éjszaka. Ennek viszont az a következménye, hogy egyre kevesebb csillagot látunk az égen, és egyre kevesebben vannak, akik ismerik a Tejútnak az igazi látványát. Ezt hívjuk úgy, hogy csillagászati fényszennyezés. És ez a probléma egyre elterjedtebb, akár 5-10%-kal is emelkedhet évente világszerte. Ez a hatás viszont nem csak a csillagászati megfigyeléseket nehezíti meg, hanem számos állatcsoport viselkedésére is hatással van. Ennek például az egyik legismertebb példája az, hogy az éjszakai lámpák alatt különböző rovarok gyűlnek össze, és akár órákig rajokban repdesnek a lámpák alatt, és ez a probléma számos rovarfajt érint. Itt a képen például a tihanyi apátságot kivilágító egyik nagy reflektort láthatjuk, ami körül balatoni árvaszúnyogok repdesnek. Egy másik példa a az ökológiai fényszennyezésre az e tengerparti teknősöket érinti. Ezek a teknősök a homokba helyezik a tojásaikat, és amikor kikelnek az utódok, akkor a tenger felé, az óceán felé kellene elindulniuk. Ennek az irányát onnan tudják, hogy látják a vízfelszínen csillogó holdfényt és csillagfényt, és ebbe az irányba indulnak el, viszont számtalan tengerparti hotel épült manapság, amik szintén nagy díszkivilágítást kaptak, így a kisteknősök, ahogy kidugják a fejüket, inkább ezek felé indulnak el, ezeket veszik előbb észre, ez a vonzóbb számukra. Ennek következtében gyakran kiszáradnak, vagy pedig elütik őket az autók. Ennek egyébként már megoldása is született néhány strandon, amikor kikelnek a teknősök, szándékosan lekapcsolják a lámpákat. Egy másik példa az éjszakai beporzókat érinti, amelyet épp csak néhány hete közöltek svájci kutatók, és ennek a kísérletnek az volt a lényege, hogy kivilágított és sötét réteken álló növényeknek a beporzását figyelték, és azt tapasztalták, hogy a világított réteken álló növényeket hát jóval kevesebb, akár 62%-kal kevesebbszer látogatták meg ezek a rovarok, ami már a hozamot is csökkentette. Az előzőekben tehát a fény vonzott, az állatokat, itt viszont épp ellenkező hatást tapasztalhatunk. Tehát a kivilágított helyekről épp, hogy ezek az állatok eltávolodtak, és így kerestek másik élőhelyet maguknak. Az, hogy megfigyeljük ezeket az állatokat a fény közelében, az még önmagában, a tudományban nem elég. Általában számszerűsíteni is kell az adatokat, és kísérleteket kell végezni a megfigyelt faj egyedeivel, amihez például egy ilyen kis akváriumot készíthetünk, egy kis arénát, amelynek az a lényege, hogy az egyik oldalára Fényforrást helyezünk, a másikat pedig sötéten hagyjuk, és hogyha középre behelyezünk apró rovarokat, és várunk némi időt, mondjuk 20-30 másodpercet, vagy egy percet, akkor láthatjuk, hogy melyik irányba fognak elmozdulni. Annak megfelelően, hogy kedvelik a fényt, vagy pedig taszítja őket a fény. Ezeket az adatokat feljegyezzük, és ez alapján tudunk következtetni arra, hogy ők most éppen melyik ke melyiket kedvelik jobban. Figyelni kell viszont ezeknél az arénáknál arra is, hogy az összes többi körülmény, például a páratartalom vagy a hőmérséklet ne változzon az arénán belül, hiszen előfordulhat olyan, hogyha például egy radiátor mellé betesszük ezt az eszközt, akkor a sötét oldal felé fognak mégis menni azok a rovarok, amik egyébként a fényre mennének, mert ott mondjuk a meleget még jobban kedvelik. Így tehát hamis eredményt kaphatunk. Itt ezen a felvételen is láthatunk egy ilyen esetet, de mint mondtam, ezt a helyzetet ugye alá kell támasztanunk, tehát be kell gyűjtenünk ezekből a rovarokból, és velük kell ö, kísérleteket végezni. Az elmúlt két évtizedben két témavezetőm, Kriska György és Horváth Gábor a fényszennyezésnek egy egészen speciális esetét is leírták, Egyikük például a dömörkapúi bükkös patak mentén sétálva, észrevette, hogy a kérészek nem a vízfolyás fölött repülnek, és nem mindig oda petéznek, hanem az aszfaltút felületére szállnak rá, és oda is helyezik el a petéiket, amikor ott kiszáradnak. A másik témavezetőm a kiskunhalasi temetőben sétálva azt vette észre, hogy a márvány fekete márvány sírkövekre, igen sok szitakötő szállt rá, ráadásul amikor egy másik szitakötő közeledett, megtámadták egymást, tehát védték a területüket, amikor hím és nőstény találkozott, itt ezeken a sírköveken párzottak, és olyan is előfordult, hogy a fekete felületre helyezték rá a petéiket ezek a szitakötők. Később ezekből a kutatásokból, ezekből a megfigyelésekből több is született. Például észrevették, hogy a tavakba is számos ilyen víziróvar ragad bele, de a fényes napelemek, vagy a fényes fekete mezőgazdasági fóliák épp úgy megzavarják ezeket a rovarokat. Elsőre valószínűleg furcsának tűnik, hogy egy ilyen fekete felület hogyan lehet egyáltalán fényszennyező, hiszen, hiszen nincs is ott semmilyen fényforrás. Nos, ez azért van, mert a fénynek több tulajdonsága is van, melyek közül az emberi szem csak kettőt érzékel, a színét és az intenzitását. Van viszont egy másik tulajdonsága, a fénypolarizáció, ami azt mutatja meg, hogy az adott fénysugár mennyire rendezetten halad előre a levegőben. Tehát polarizálatlan fényről akkor beszélhetünk, hogyha ebben a fénysugárban az elektromos tér bármelyik irányba rezekhet, vízszintesen polárosról akkor, hogyha ez a elektromos tér csak vízszintes irányba rezeg, függőlegesen polárosról pedig akkor, amikor függőleges irányba rezeg ez a, rezegve halad előre ez a fénysugár. Tehát egy vízszintesen poláros és egy függőlegesen poláros között az embernek semmi különbség nincs, mi ugyanolyannak látjuk mindkettőt, viszont a rovaroknak nagyon fontos, hogy ő, nekik más ez a két inger. Igen, és akár az életük is múlhat azon, hogy vízszintesen poláros fényforrást találjanak, ami egyébként a természetben csak egy helyen fordul elő, a vizeknél. Tehát amikor ők ezt a vízszintesen poláros jelet keresik, akkor tulajdonképpen megtalálják ezzel az életterüket, a szaporodó helyüket és ahol ugye kifejlődnek. A függőlegesen poláros fényforrás pedig például ott fordul elő, ahol a partok közelében a fák belógnak a folyó fölé, és ott megélnik a, a tükörképük. Ez a hatás tehát, a poláros fényszennyezés, ami azt jelenti, hogy ezeknél a mesterséges, fényes fekete felületeknél, amik szintén vízszintesen polárosak, ezek a rovarok megzavarodnak, megtévesztődnek, és annyira vonzódnak hozzájuk, mintha természetes vizek lennének. A poláros fényszennyezés egy másik tipikus forrásai, az üvegcsapdák, az üvegépületek, amik a folyópartján vannak. Ez például a Dunában élő dunai tömegtegzest érinti. Nagyban. Ez a faj tavasszal repül ki a vízből, és ezután különböző partmenti fák vagy bokrok fölött kellene összegyűlniük nagy csoportokban. Itt találkoznak egymással a hímek és a nőstények. Megtörténik a párzás, majd a nőstények visszarepülnének a vízre, és odahelyezik a petéiket. Viszont ezek az üvegépületek, amelyekből igen sok van Budapesten is, sokszor vonzóbbnak bizonyulnak ezeknél a növényeknél, ezért ott gyűlnek össze az ablakoknál, és sok esetben a belső párkányon másnap reggel, harmadnap reggel rengeteg tetemet találunk belőlük. Ez tehát a takarításban is pusz munkát jelent. Ennek a hatásnak viszont haszonélvezői is vannak, méghozzá a madarak, akik igen előszeretettel repülnek oda az épület üvegablakaihoz ilyenkor, és csipegetnek azokból az eltévedt tegzesekből, akik oda repülnek, sokszor ott is párzanak, és ugye a nőstények oda is helyezik a petéiket, tehát ez egy igazi lakoma ezeknek a madaraknak. Itt is szükséges az, hogy kísérleteket végezzünk annak bizonyítására, hogy az adott faj látja-e a poláros fényt, vagy sem. Ezt például az előzőt hasonló kis arénával tudjuk megtenni, aminek a két oldalán két különböző fényingert kell ezúttal létrehoznunk polárszűrők segítségével. Így előfordulhat például egy olyan szituáció, ahol az egyik oldalon polarizáltan fény, a másikon pedig vízszintesen poláros fény érkezik a rovarok szemébe. Itt is a középre meg kell helyeznünk a rovarokat, majd egy adott idő elteltével meg kell néznünk, hogy melyik irányba csoportosultak jobban, és így tudunk következtetni arra, hogy ezek a fényingerek egyébként a természetben milyen hatással vannak rájuk. Ezen a képpáron például egy kísérlet sorozatunknak az egyik Momentuma látszik, ahol 25 ezer ilyen kis apró, pici vízi ugróvillással, ami tulajdonképpen olyan, mint egy mágszem, végeztünk kísérleteket, és bizonyítottuk, hogy még ez az igen ősi rovar is látja a vízszintesen poláros fényt, és vonzódik hozzá. Hoztam is önöknek egy ilyen berendezést. Nagyon egyszerű, látható, hogy egy akvárium van egy ilyen kis fa talapzaton, ebbe helyezzük bele az állatokat, és innen fölülről tudjuk ezt fényképezni. Két oldalára két egyforma reflektort kell helyeznünk. Azt, hogy különbözők legyenek, azt úgy tudjuk elérni, hogy polárszűrőket helyezünk be ebbe a kis szűrőtartóba. Ebbe az oldalba például itt egy vízszintesen poláros fényt, áteresztő szűrőt helyezek, ide pedig egy függőlegesen poláros fényt. Láthatjuk, hogy most nekünk itt tényleg nincsen semmi különbség, viszont hogyha ide behelyeznék egy rovart, akkor ő választani tudna annak megfelelően, hogy melyik számára szimpatikus a fényforrás. A poláros fényhez való vonzódást terepi körülmények között is vizsgálhatjuk. Ugye ilyenkor azt kell tennünk, hogy az adott rovar élőhelyére kell kimennünk és oda kell vinnünk azokat a felületeket, amivel szeretnénk kísérletezni. Itt bal oldalon például látható egy fotó, ahol egy fényes feket és egy fényes-fehér tálcát helyeztünk ki a terepre. Itt nagyon egyszerű dolgunk volt, ugyanis a szitakötők ugye ott belerepültek ezekbe a tálcákba, és meg kellett figyelnünk, hogy melyikbe mennyi repül. Itt egy konkrét kísérletet szeretnék önöknek bemutatni, amit a környezetoptikalabor Labor egy korábbi időszakban végzett el. Ez abból indult ki, hogy fényes fekete autók fölött láttak rengeteg kérészt rajzani, teljesen ellepték az autót, és rá is petéztek a felszínre, ami egyébként kárt is okozhat a csillogó lakkozott felületben. Épp ezért a laborban kitalálták a kollégáim, hogy négy különböző ilyen autókarosszéria elemet helyeznek ki a terepen. Fényes fehéret, fényes sárgát, fényes pirosat és fényes feketét, ugyanakkor a méretűeket is ezeket letették a földre, és azt figyelték, hogy ezekre mennyi vízi poloska és vízi bogár megy. Látható a grafikonon, hogy a sárga és a fehér vonzotta a legkevesebb vízi rovart, a fekete pedig jóval többet, hiszen ugye az előbb mondtam, hogy a fényes fekete felületek jobban hasonlítanak a vizekre a rovarok számára, mint a fehérek és a sárgák. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy a pirosra lényegesen több repült. Vajon miért? Érdekes, hogy a rovaroknak a szemében nincsen vörösérzékeny receptor, tehát ők nem látják, hogy ez egy piros színű felület, tehát számukra ez polarizációban teljesen egyforma, vagy épp, hogy még a piros vonzók is egy picit, és mindkettőt egyformán vízként érzékelik. Felmerülhet a kérdés, hogy a poláros fényszennyezés hatásait lehet-e valahogy csökkenteni? Hogyan érhetnénk el azt, hogy ezek a rovarok ne repüljenek rá ezekre a fényes felületekre? Nos, erre több mód is van. Az egyik például a mattítás, ami azt jelenti, hogy a fényes felületeket ilyen kis redőkkel kell ellátni, amik körülbelül úgy néznek ki, mint egy bársony vagy egy szűnyeg. Ennek megfelelően hiába ugyanúgy fekete marad, nem lesz annyira hasonló a mintázata a fényes-feketéhez, tehát már kevésbé fogják vízként érzékelni a rovarok. Ennek bizonyítására terepkísérletet is végeztünk, ahogy a képen látható két fényes és két matt napelemet helyeztünk el a terepen, és azt figyeltük, hogy a különböző állatok közül melyik, melyikhez mennyi vonzódik. Látható a grafikonon az eredmény, a vártnak megfelelően a bögőjök valóban kevésbé repültek a mat felületre, tehát ez a számukra tényleg kevésbé jelentett vizet, viszont a kérészeknél pont fordított eredményt kaptunk, aminek az az oka, hogy ők azt az életteret kedvelik, amelyek inkább nyugodt vizek, és úgy tűnik, hogy számukra a matnapelem az inkább ilyen nyugodt felületet tükrözött, ahhoz hasonlított inkább, tehát ők mégis a mattot részesítették előnyben. Ha tehát a kérészeket szeretnénk védeni ettől a hatásról, akkor más megoldás után kell néznünk. Az árvaszúnyogoknál pedig nem kaptunk lényeges különbséget, tehát úgy tűnik, hogy számukra ez a kettő nagyjából hasonló. Egy másik megoldás, nézzük meg, mit történik akkor, hogyha egy adott méretű, adott területű, fényes napelemet. Fehér kerettel látunk el, és egyre több rácsot, egyre több fehér vonalat rajzolunk rá, tehát egyre kisebb területekre osztjuk. Így létrehozhatunk 4, 16 és 32 részre osztott napelemeket is, amelyek ugyanakkora területűek. Ha ezeket kihelyezzük a terepen, és figyeljük, hogy ezekre mennyi rovar repül, akkor láthatjuk, hogy a kérészek és a szunyoglábú legyek minél több rács van rajta, egyre kevésbé repültek rá. Itt tehát jól látszik, hogy valóban ez a rácsozás működik. Na de mi is áll ennek a hátterében? Minden ilyen állatnak megvan egy minimális élettér, amit igényel, és hogyha az az adott vízfelület ennél kisebbre csökken, akkor már nem lesznek ki vonzó. Ez olyan, mintha elképzelnénk, hogy egy pohár vízbe, például biztosan nem fognak belerepülni. Ugyanígy a mesterséges felületeknél is, hogyha egy adott területnél kisebbre csökken a mérete. Ezeknek a felületeknek, akkor már nem fognak odarepülni. Kimondottan szerencsénk van, hogyha napelemeknél szeretnénk csökkenteni a hatást, ugyanis léteznek olyan napelemek, az úgynevezett polikristályos napelemek, amelyek épp így néznek ki, ilyen fényes fehér csíkokkal vannak ellátva. Ez nem azért van, mert a poláros fény és szerették volna csökkenteni, hanem azért, mert ezek ilyen kis panelekből épülnek fel, tehát a szerkezetéből adódóan, alaból kevésbé fényszennyezőek. A kutatócsoportunk az elmúlt években egy igen összetett fénycsapdát is kimutatott, amelyet Hida közelében lehet megfigyelni, ez főként a Dunavirág kérészeket érinti, amelyek a Tiszavirágnak közeli rokonai, viszont van köztük néhány különbség. A legfontosabb különbség például az, hogy míg a Tiszavirág június közepén rajzik, és az esti órákra, sötétedésre már lezajlik a rajzása, addig a Dunavirág júliusban, augusztusban tűnik föl, akár két-három héten át minden este megjelenhet, és csak akkor tűnik fel, amikor már lemegy a nap, már sötét van. Így tehát érintik őket a már világító lámpák. Jól látszik ezen a videón, hogy amint a sötétedés után előkerülnek ezek a kérészek a folyóból, akkor furcsa módon a közeli híd lámpái felé veszik az irányt, és egyre nagyobb és nagyobb csóvák alakulnak ki a hidaknak a lámpáinál. Ezek a csóvák akár a Földig is elérhetnek, tehát több tízezer kérész is lehet bennük, és hogyha ezen áthalad egy autós, akkor olyan érzése is támadhat, mint hogyha nyári hóviharba került volna. Aztán ezek a kérészek az aszfaltra hullanak és ott vergődve pusztulnak el, és a petéiket is, a sárga petecsomóikat is ide az aszfaltra nyomják ki. Ez azért is nagy gond, mert ez a faj védett, és így akár egy este több milliárdos természeti kár is képződhet. Mi is áll ennek a hátterében? A nőstények várzás után hosszan repülnek a víz felett, azért, hogy a peték a lehető legjobb helyre kerüljenek. Ezt úgy hívják, hogy kompenzációs repülés. Hogyha az adott kérés ugyanazon a helyen helyeznél a petéit a vízben, ahol ő maga is kikelt, akkor a víz sodrodos, sodródása miatt egy idő után így eltűnne az a populáció az adott folyószakaszból, viszont a kérészek ennek kiküszöbölésére, ahogy kikelnek és megtörtént a párzás, visszafelé a folyó folyás irányával ellentétesen repülnek néhány kilométert és ott helyezik el a petéiket. Ennek következtében a peték nagyjából ugyanoda sodródnak majd el, ahol ők is kifejlődtek, tehát biztosan egy megfelelő érőhelyre fognak eljutni. Mindaddig nincs is probléma, amíg nem találkoznak egy folyón átívelő híddal, ez ugyanis megszakítja azt a vízszintesen poláros jelet, ami a folyón érzékelhető számukra és ami vezeti a repülésüket. A folyóra vetülő tükörképe a hídnak ugyanis függőlegesen poláros, tehát ennek közelében úgy érzékelik a nőstények, hogy a parthoz értek és az nekik nem megfelelő élőhely, tehát vissza kell fordulniuk. Ezután ráadásul egy másik rész is megélnek, az összetett ökológiai csapda másik része, ugyanis észreveszik a fények körül keringve az aszfaltnak a felületét, ami, mint mondtam, vízszintesen poláros, fényszernyező felület, tehát ők azt vízként érzékelik, oda repülnek és oda is petéznek. Itt tehát egy olyan összetett ökológiai csapdát írtunk le, ahol a hagyományos ökológiai fényszennyezés is érvényesül a lámpák miatt, és a poláros fényszennyezés is érvényesül az aszfalt miatt, és ez a kettő együttesen jelentkezik és erősítik is egymás hatását. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon meg lehet-e védeni valahogy a Dunavirágokat ettől az összetett ökológiai csapdától. Nos, kézenfekvő, hogy kapcsoljuk le a lámpákat, akkor nem repülnek oda. Nos, ezt nem tudjuk megtenni, hiszen közlekedés-biztonsági okokból ez nem kivitelezhető, ezért a Dunakutató Intézet laborjában létrehoztunk egy eszközt, egy védőfénysorompót, amit a híd oldaláról kell lelógatni. Lényegében egy farúdon láthatók reflektorok, amiket bekapcsolunk a rajzás idejére. És hogyha ezeket látják a kérészek, akkor várhatóan Ezekhez fognak előbb odavonzódni. Nos, ennek a tesztjét láthatják ezen a videón. Amint a kérészek közeledtek a hídhoz, ugyanúgy feltorlódtak, ahogy eddig is, viszont szerencsére a lámpákkal, amiket leengedtünk, sikerült a víz közelében tartanunk őket. Itt is kialakultak csóvák, ezt nem tudjuk kiküszöbölni, viszont a nagy különbség az, hogy így a munkánknak hála nem keletkezett milliárdos természeti kár, hiszen nem az aszfaltra potyogtak végül a kérészek, hanem a vízbe hultak bele. Ez azért is nagyon fontos, mert maguk a kérészek és a is, számos vízi állatfaj táplálékát jelentik, tehát az vízi ökoszisztémának is fontos része ez az állat. Az előadásban számos példáját láthatták annak, hogy miként hat az élővilágra a hagyományos fényszennyezés vagy a poláros fényszennyezés, és ennek megismerésével bízom benne, hogy ezek után önök is tudatosabban világítanak majd. Köszönöm a figyelmet! akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Gruber Péter barlangkutató láthatóvá teszi a láthatatlant. A karstok nyomába eredünk nyomjelző anyagok segítségével és egy igazán izgalmas expedíción vehetnek részt. A mélyben az is kiderül, hogy mi lepte meg a barlangászokat a Baradlában 1986-ban.